بيوم من الأيام بالحرب العالمية الثانية عم نحكي بالألف وتسعمية وخمسة واربعين ضابط بريطاني أنقذ مدينة بونت الألمانية بكلمة واحدة فقط والسبب كان ما بده يخرب هذا الضابط البريطاني المدينة اللي درس فيها وما بده يمحي ذكريات شبابه فأعطى الضابط ويليام أمر لإلغاء عملية الحرب على هذه المدينة يلي كان بيسكنها مية وعشرين ألف إنسان هذا الأمر أو هذه الكلمة أنقذت سكان المدينة من الدمار ولسبب شخصي فقط لولا هذا الضابط وكلمته كان مات ناس كثير ما إلهم أي دخل أياماً بكلمة بتهدم بيوت وبكلمة بتعمرها بكلمة بتقتل الملايين وبكلمة بتنقذهم فيلسوف قال لك خذوا كل ما تريدون وأبقوا لي لساني لأني بإمكاني بناء كل شيء بواسطته كلماتك سلاحك بحياتك وإذا عرفت كيف تستخدم هذه الأداة الحادة الحارقة والمتفجرة حيكون بإمكانك سحر العالم من حولك في العصر الجاهلي كانوا العرب يتكلمون بطلاقة اللسان مستخدمين لغة الضاد وهي اللغة العربية الأصيلة لا يعبروا ويتواصلوا الشعراء كانوا يرسمون الخيال من الكلمات كان الحوار معهم بمثابة لعبة الشطرنج كلمة داخل كلمات تغير معنى الحوار وأياماً تنقذك من الموت كانوا بكلماتهم يصيبون من يريدون وبلسانهم يطعنون الكلمة بمكانها كرصاصة في وسط القلب أنا وإنت بإمكاننا من خلال جمل موجودة لدى كل البشر بأن نصنع التاريخ كلماتك أياماً بتكون كمعيارك الناري وأياماً بتكون مفتاحك للنجاح إذا عرفت كيف تتواصل بإمكانك إنك تحكم العالم عظماء الكوكب كان لديهم مهارة التواصل البشري بكلماتهم حكموا وكتبت تاريخ جملهم اللغة وحدة ولكن كل شخص منا بيركب كلماته المختلفة كقطعة من الموزاييك لحتى نحصل فيها على ما نريد كلماتك بتسمح لك لتكون ساحر يسحر العالم من حوله طلاقة لسانك هي شفرة مصنوعة من الألماس أنت هو صاحب هذا اللسان ومنه تصنع المستحيل يا صديقي